Avaa iPadilla Spark Video-sovellus, jos sitä ei ole ladattuna, niin etsi se katalogista ja lataa. Voit myös käyttää Chromebookilla tai tietokoneella tätä sovellusta selainpohjaisesti. Seuraavaksi kirjaudu koulun Google-tunnuksilla sisään Adobe Sparkiin. Tämä tässä on iPadin sovellusnäkymä ja selainversiossa näkymä on hyvin samanlainen. Lopuksi sinun täytyy myöntää lupa Adobe Spark-videoille pääsyyn Google-tilitietoihin. Nyt ollaan päästy sisälle sovellukseen. Mulla täällä näkyy aikaisemmin luotuja projekteja, mutta uusi Adobe Spark-videoprojekti luodaan plus-painikkeen takaa. Seuraavaksi voit valita, lähdetkö tekemään omista valokuvista julkaisua vai käytätkö juttumallia. Vilkastetaan vähän minkälaisia nämä juttumallipohjat on. Täältä löytyy useita erilaisia pohjia, jotka ohjaa sua ikään kuin dia luomaan sisältöä siihen videolle. Viimeisenä vaihtoehtona on sitten toi oman esityksen luominen, mutta valitaan täältä ensin vaikka sankarimatka. Painat valitse tämä. Tämän jälkeen tämä lähtee ikään kuin dia ohjaamaan, minkälaista sisältöä sun kannattaa tuottaa. Mikä saa sankarin aloittamaan retkensä. Ja dialle voidaan tuoda siis tekstiä, puhetta, musiikkia, kuvia ja videoita. Katsotaan vielä toista tämmöistä juttupohjaa, henkilökohtainen kasvu. Ja ihan samalla tavalla sieltä alkaa tulla ohjeita, minkälaista sisältöä sinne kannattaisi tuottaa. Jos sisältö ei halua lähteä juttumallin avulla tekemään, niin voi aloittaa koko projektin alusta, jolloin siinä ei ole ohjattua toimintaa. Ensin valitset tuolta ja teeman kohdelta, että minkälaisen teeman näille dioille haluat. Mulla näkyy tuossa bränditeemat ylhäällä, mikä on maksullisen puolen ominaisuus, ja nuo Spark-teemat näkyy sitten maksuttomallakin tilillä. Sitten mietitään, minkä kokoisena halutaan tehdä sisältö, ja sinne voi valita myös musiikkia ja sitten tuolta löytyy vielä, miten halutaan jakaa täällä. eli voi viedä kameran rullaan tai jakaa suoraan linkkinä sisältöä. Valitse mun projektiin ensimmäiseksi diakton koko näyttö, joka on ikään kuin otsikko tälle videolle. Ja nyt kun ollaan tekemässä kansantautiryhmätöitä, niin keksin tänne tämmöisen hahmon kuin Heilena 54 ja hän on diabeetikko. Seuraavaksi valitsen sitten kakkosdian ulkonäön ja otetaan siihen tuo jaettu näyttö. Eli nyt mä voin laittaa toiselle puolelle kuvaa, videota esimerkiksi ja toiselle puolelle sitten tekstiä. Ja täällä on suoraan tässä Adobe Spark-sovelluksessa tämmönen hakutoiminto, eli tämä hakee Pixabeista noita valokuvia. Ja ne on sellaisia, joita voin käyttää jopa suoraan kaupallisessakin työssä. Haetaas vähän paremmalla hakusanalla keski-ikäinen nainen ja lisäksi tietenkin mä voin ottaa omia kuvia, hakea kameran omia kuvia ja myös niitä lyhyitä videoleikkeitä täältä löytyy sovelluksesta tai voin kuvata niitä itse. Etitääs täältä seuraavaksi Helenan näköinen tyyppi. Otetaan vaikka tämä. Ja nyt vielä voin sitten panoroida ja zoomata tätä. Helenan kuvaa tässä haluamallani tavalla ja saan tuosta i-merkistä näkyviin, jos haluan vaikka lopputeksteissä mainita tämän kuvan tekijän. Toiselle puolelle voin sitten kirjoitella tekstiä. Mikrofonin kuvasta voisin spiikata tuohon päälle ja sitten tuossa on tuo kellokuvake, josta voisin sitten lisätä aikaa tämän dian kestolle. Eli kannattaa tarkistaa, että ehtii lukea tekstit. Tälle dialle voitaisiin sitten vähän kertoa Helenan tarinaa, hän on 54-vuotias ylemmän portaan sihteeri ja perheeseen kuuluu. Tuolta saataisiin nyt sitten muutettua sitä dian kestoa, että tämän tekstin ehtii lukea. Alutessaan dialle voi tehdä tosiaan nauhoituksen mikrofonin kuvasta, jolloin täytyy antaa Adobe Sparkille lupa käyttää mikrofonia. Ja tuolla juoksee numerot sen nauhoituksen aikana ja se pysäytetään mikin kuvasta. Ja sen voi tuolta sitten Play-näppäimen kautta kuunnella, miltä se nauhoitus kuulostaa. Kun projekti alkaa olla valmis, niin vasemmasta alalaidasta Play-nappulan kautta voit katsoa läpi koko videon. Kannattaa tehdä, niin huomaa vielä, onko diojen kestot sopivat. Vasemman yläkulman takaisin näppäimellä pääsee takaisin tuohon editointinäkymään. Jakaminen tapahtuu oikeassa yläkulmassa, eli voit viedä tämän videon kamerarullaan tai sitten jakaa tuolla Adepes Parkissa tämän videon linkkinä. Videon tietoja voi vielä editoida tuolta kynätyökalun kautta, laittaa tähän vähän lisätietoa videosta ja sitten lopuksi kopioi linkki leikepöydälle. Hyvältä näyttää. Tässä oli nyt ohjeet Adobe Spark-videon käyttöön iPadilla ja hyvin saman tapainen myös selaimen kautta tehtävän sovelluksen kautta. Toivottavasti tästä oli apua. Moikka!